Ideosarjamme aiemmissa osissa on opeteltu hakusanojen ideointia ja niiden yhdistämistä. Tässä videossa tulkitsemme ja muokkaamme hakutulosta. Tervetuloa mukaan! Tässä on haku tietokannan tarkennetussa haussa. Haun aiheena on asiakaskokemus vaatealan verkkokaupassa. Tehdäänpä haku! Katsotaanpa, miltä tulokset näyttävät. Hakutuloksia on ainakin melko paljon. Liittyvätkö tulokset aiheeseen? Ihan hyvältä näyttää tässä tapauksessa. Jos et ole tyytyväinen hakutuloksiin, voit lisätä, poistaa tai vaihtaa hakusanoja. Jos tämä ei auta, kokeile toista tietokantaa. Ehkä jossain toisessa tietokannassa on paremmin aiheeseesi liittyvää aineistoa. Mukana on erilaisia lähdetyyppejä. Lyhyitä uutisia, tutkimusjulkaisuja, väitöskirjoja, ammattilehtiä ja niin edelleen. Minkä tyyppisiä lähteitä sinun tilanteessasi kannattaisi käyttää? Entä saamiesi hakutulosten ikä? Osa tuloksista on melko tuoreita, mutta mukana näyttää olevan myös vanhempia julkaisuja. Se, minkä ikäisiä lähteitä kannattaa käyttää, riippuu aiheesta. Hakutuloksia on sen verran paljon, ettei kaikkia niitä jaksa kahlata läpi. Mitä kannattaisi tehdä, kun hakutuloksia on liikaa? Hakutuloksia voi rajata. Aina kannattaa rajata tulokset koko teksteihin, eli sellaisiin, jotka pääset myös kokonaan lukemaan. Rastitetaan full text. Ilman tätä rajausta saattaisit saada tuloksia joissa on esimerkiksi perustiedot artikkelista ja missä se on julkaistu, mutta itse artikkelia ei pääse lukemaan tätä kautta. Full text-rajaus ei juurikaan vähentänyt hakutulosten määrää. Rajataan tuloksia lähdetyypin perusteella. Tutkimustyön, vaikkapa opinnäytetyön, lähteeksi soveltuu tutkimukseen pohjautuva tieto. Esimerkiksi tutkimusjulkaisujen tieteelliset artikkelit. Voit rajata tuloksen näihin valitsemalla Scholarly Journals. Halutessasi voit poistaa rajauksia ruksista. Toinen tapa hakea tieteellistä aineistoa on rajata haku vertaisarvioituihin artikkeleihin. Mitä ovat vertaisarvioidut artikkelit? Vertaisarviointi, englanniksi peer-review tai refereed, on tutkimuksen laadunvarmistusmenetelmä. Tutkimustuloksia julkaistaan ennen kaikkea tieteellisissä artikkeleissa. Tutkimusartikkeli käy läpi arviointiprosessin, jossa saman alan tutkijat arvioivat tutkimuksen aineistot, metodit, lähteet ja johtopäätökset. Vasta arvioinnin läpäisevät artikkelit voidaan julkaista tieteellisessä julkaisussa. Vertaisarvioidut artikkelit saat rastittamalla peer-reviewed. Näidenkin rajausten jälkeen tuloksia on paljon. Kokeillaan rajata hakua kaikkein tuoreimpiin aineistoihin. Voit rajata tietyn ikäisiin tuloksiin joko valitsemalla valmiista vaihtoehdoista tai antamalla itse aikarajat. Jos hakutulos on edelleen liian laaja, Voit katsoa, olisiko muista rajausmahdollisuuksista hyötyä. Voit myös käydä muokkaamassa sitä, mihin haku kohdistuu. Valitse Modify search. Alunperin hakusanoja etsittiin kaikkialta, otsikosta, tiivistelmästä, asiasanoista ja koko tekstistä. Tuloksena voi silloin olla myös tekstejä, joissa haettu sana esiintyy sivulauseessa, ja itse teksti käsittelee jotakin muuta aihetta. Kun haluat rajata tuloksia sellaisiin, jotka oikeasti käsittelevät aihettasi, voit hakea hakusanojasi esimerkiksi otsikosta tai tiivistelmästä. Silloin on todennäköisempää, että saat haluamiesi tuloksia. Joskus hakutulosten määrä voi tällä tavalla pudota liikaakin. Eri hakutapoja täytyy vain kokeilla. Jossain vaiheessa kuitenkin täytyy hakutuloksia ryhtyä käymään tarkemmin läpi. Kukaan muu kuin sinä itse ei voi päättää, mitkä lähteet ovat sinun tilanteeseesi oikeat. Selaa hakutulosta, katse tulosten tiivistelmiä ja valitse itsellesi mielenkiintoisimmat tarkemmin luettavaksi.